PSD vira spre conservatori? Întregul guvern pleacă în Polonia. Surse: Într-o perioadă în care beiecilor ai Uniunii Europene li se pregătesc măsuri dure dacă nu respect normele statului de drept, România de un semnal important de apropiere fac de Polonia. Potrivit unor surse oficiale, guvernele României sublinierei Poloniei vor avea o subliniere din Comun, pe 25 mai, la var subliniere Ovia. Potrivit surselor guvernamentale, anuncul despre vizita întregului executiv în Polonia a fost făcut în subliniere din ca guvernului de Joi. Plecarea min subliniere trilor se va face pe 24 mai, iar pe 25 mai, într-o zi de vineri, la var subliniere ovia, va avea loc subliniere din ca comuna celor două guverne. E dinca comun are loc în contextul manifestrilor dedicate centenarului. Atât România, cât sublinierei Polonia se rebeptoresc în 2018, la mai puțin de o lună, un secol de existență modern. Evenimentul este unul interesant sublinierei în contextul informațiilor prezentate în exclusivitate de stiri pe surse ro. cu privire la o apropiere a PSD de familia conservatorilor europeni, din care face parte sublinierea I Partidul de Guvernământ din Polonia. Liviu Dragnea a negat vehement faptul că PSD ar putea trece de la social sublinierea T-Europeni la alianca conservatorilor.